Представлена 21 картина, майже всі полотна, розміром за метр на метр. Надані сином митця – Данилом Антонюком. До того, як потрапити сюди, картини знаходились в майстерні автора. «Це, масла. це живопис олією, буває полотно – акрил, олія. Є підмальовка, йде акварелью або акрилом, потім все одно малюється олією. Тобто це або змішана техніка, або полотно – олія. Період написання цих робіт – від 60-х до 2000-х років, переважає українська тематика. «Знебільшого він не писав такі роботи, він писав традиційні українські православні і просто народні свята. Він дуже любив писати портрети українських діячів науки, культури. Автопортрет тут є, ну, дуже такий цікавий автопортрет». Серед присутніх – колишні колеги-митця. Діляться з погадами. «Часто бувало, виходиш в коридор, на зустрічі йде Андрій Данилович, у нього, як правило, всі пальчики у фарбі, в руках тарілочка з відомими фарбами, зазвичай це була темпера з водичкою. Андрій Данилович йде до мувальника, щоб освіжити свої інструменти. От і обов'язково побачимося, обнімемося. Велику увагу я звернув на тіні та на те, що всі малюнки були зображені маслом. На картинах зображена тематика славянська та саме українська. Це проглядається майже у всіх картинах. Побачити експозицію охочі можуть безкоштовно в робочі дні до кінця липня. Нагадаємо, Андрій Антонюк — член Національної спілки художників України з 1970 року, заслужений художник України з 1989-го. У 2007 році став народним художником України, помер 16 квітня 2013 року. -го. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.